السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو دي لشقة متفرعة من شارع لبنان شقة طبعا زي ما احنا شايفين هنشوف الأول المطبخ والحمام الضيوف ده حمام الضيوف بس طبعا للأسف بس مفيش نور وده المطبخ الشقة بالمناسبة المساحة بتاعتها ميتين وعشرين متر تلاتة نوم وتلاتة حمام وريسبشن كبير طبعا الغاز موجود فيها العمارة مدخل واتنين أسانسير والشقة الدور الرابع ومسجلة شهر عقارب نطلع من الحمام والمطبخ دا ريسبشن طبعا الفيو موقع هادي جدا منطقة كلها شجر قريبه من المحور من لبنان جزء الهادي جدا والمضيف هذا لو لاحظنا مساحه راسبشن كبيرة سهلة التقسيم. كل دي معانا مساحه ريسبشن بعد كده بنخش نرجع تاني للطرق ونخش على الغرف لما رجعنا الباب الشقه عندنا دي اول غرفه طبعا مساحة الأوضة كبيرة نشيل أوضة نوم كاملة نطلع على طريقة التوزيع عندنا هنا الغرفة الثانية. تمام عندنا بعد كده هنا الحمام اللي بيخدم الغرفتين بعد كده عندنا الغرفة الماستر اللي هي الرئيسية الغرفة طبعا مساحتها كبيرة ده هنا أول حاجة الحمام متاع الماستر وعندنا هنا ريسبشن الغرفه قصدي الرئيسيه اسف على الموضوع ريسبشن وده باب الغرفه الماستر طبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ولايك وشير كتير علشان نقدر نوصل لاكبر عدد من الناس عشان نقدر تستفيد من فيديوهاتنا ومن القناه وأرجو يكون الفيديو عجبكم وانتظرو مننا في جولات كتيرة جاية بنحضر بس ليها وفي أشواق كتيرة حلوة إن شاء الله هننزل بيها الفترة اللي جاية أتمني يكون الفيديو عجبكم وشكرا لمشاهدتكم برنامج سمسار في مصر السلام عليكم ورحمة الله